Əhməd Şəbad, Azərbaycan bayrağına Türkistan yerləri öpüb alınını, Söylüyür dərdini sənə, bayrağım. Üçrənkli əksini quzğun dənizdən Ərmağan yollasın yara, bayrağım. Gedərkən turana çıxdın qarşıma, Kölgən dövlət quşu qondu başıma, İzin ver gözümdə coşan yaşıma, Dinləsin dərdini, aha, bayrağım. Qayxan soyundan aldığın rəngi, Qucamış elxanla müsəlman bəqi, Elxanın övladı dinin dirəqi, Gətirdin könlümə səfa, bayrağım. Köksümdə tufanlar gəldi mirəli, Öpüm kölgən düşən mübarək yiri, Allahın yıldızı o gözəl pəri, Sığınmış qoynunda aya, bayrağım.